اهلا اهلا يا رب تكونوا بخير النهارده هنعمل مع بعض وصفه السبونج كيك هنعمل كيكه اسفنجيه هشه جدا جدا وطريه تنفع في الترات والجاتوهات وممكن نعمل منها حاجات كتيره جدا ممكن كمان تتاكل كده اصلا يعني انا حتى كيكة دي ضحيت بيها وقطعتها من النص كده عشان تشوفوا قد ايه من جوه اسبونج وهايله وخفيفه جدا بصوا بضغط عليها ازاي يعني بعد الضغط عليها كده هتشيل... هنشيل إيدي... ايدي عادي خالص هترفع تاني وتبقى كانها سفنجة. طريه وهشه وجميله جدا جدا متاكده ان انتم لو جربتوا الوصفه دي هتعملوها على طول و... وهتعملوا منها بقى جاتوهات وهتعملوا منها ترات وحاجات كثيرة جدا جدا يلا بينا نروح نشوف الفيديو واتمنى ان انتم تسمعوا الفيديو للاخر وتشوفوا وتسمعوا كل الحاجات اللي هقولها لان الوصفه دي من الوصفات اللي ممكن نعملها و... وتركه واحده بس او تركتين تبوظ الدنيا فاتمنى ان انتم تعملوا كل الحاجات هقول لكم عليها ويلا بينا نبتدي الفيديو الحاجه احنا هنشغل الفرن على درجه حراره 180 ونسيبه يسخن جدا لحد ما نخلص الوصفه تاني حاجه بنجهز صينيه مقاس 16 وارتفاعها بيكون 6 سنتي وبنغلفها بالورق الزبده بندهن ورق الزبده او بندهن الصينيه وبنحط الورق للقاده وللجوانب تاني خطوه بنبتدي فيها هي فصل بيض البيض وهو ساقع وبعد كده بنسيبه لغايه ما يوصل لدرجه حراره المطبخ خلاص جهزنا الصينية هنبتدي بقى نضرب آه نخفق بيض البيض او نضرب بيض البيض مع الفانيليا والسكر بالتدريج كل المكونات هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن في صندوق الوصف لو بتشوفوني على اليوتيوب دلوقتي بقى كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنضرب بيض البيض انا فصلت خمس بيضات يعني فصلت الصفاره عن البياض فصلته وهو سائع وهو سائع بيبقى سهل جدا ان انتوا تفصلوا الصفاره عن البياض ونسيبه نغطيه ونسيبه لحد ما يوصل درجة حرارة المطبخ تقريبا بنسيبه ساعة يعني مش اكتر من كده بس كده هبتدي أول حاجة في بيض البيض هضربه بال يعني كل شوية هضيف شوية سكر وأضرب في المكونات لحد ما أوصل للخليط ده شايفين الخليط كريمي جدا تحسوا ان انتوا عملتوا كريم شانسي لازم نوصل للخليط ده بحيث ان احنا لو بطلنا المضرب وقلبنا الطبق على الناحيه الثانيه الخليط ده مش هيقع منه نفضل نضرب لحد ما نيجي نشيل مضرب البيت كده من البيض البيض هنلاقي المضرب بيقطع على طول بيفصل يعني يعني بيسيل مش بينزل كده خطوط رفيعه من بيض البيض لا كاننا بالظبط شايفين انا بشيل المضرب شايفين بيقطع على طول ازاي خلاص بقى احنا كده وصلنا للخليط التمام جدا والخطوة دي يا جماعة مهمة جدا جدا ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا يعني نتهاون فيها ان احنا مثلا ان نقول لأ خلاص بقى كفاية كده ضربنا كتير خلاص احنا بيجي نضرب بيض البيت بنضرب اول حاجة على سرعة رقم اتنين وبعدين بعد دقيقتين بنزود السرعة لغاية ما نوصل لرقم ستة ورقم ستة دي بنفضل نضرب فيه لمدة 6 دقائق تقريبا بعد كده طبعا بس بنفصل المضرب عشان ما يبصش بعد كده هنروح بقى للصفار الصفار بحط معاه معلقه واحده بس من السكر دول يعني, خم يعني خمسه صفار بيض ومعاهم رشه فانيليا حوالي ربع معلقه صغيره طيب مش مهم خالص ان احنا نضرب الصفار لحد ما يبقى فوم لا الصفار اصلا عمره ما هيكون فوم فالصفار بنضربه لحد ما يتاكد ان السكر اللي احنا حطيناه معاه داب تماما هنزود بقى بالتدريج الزيت والحليب ونضرب تاني وبعد كده هنجيب بقى كميه الدقيق اللي احنا يعني المفروض ان نحطها على الخليط وهنضيفها على صفار البيض مش على البياض هنبتدي ان احنا ننخل الدقيق فوق الصفار ونقلب وعادي خالص لو دخل فيه هوا لان الصفار اوريدي اصلا ما فيهوش هوا اه ونكون المكونات كلها مع بعض اللي هي صفار البيض مع الدقيق ونقلب لحد ما كل الحاجات تختلط تماما ببعض ونتأكد ان الدقيق داب تماما. طيب حاجة مهمة جدا يا جماعة ما ينفعش ابدا وإحنا بنعمل البيض البيض وصفار البيض لو ابتدينا نضرب في الصفار البيض الاول بالمضرب البيض ما ينفعش نروح نحطه في البيض ونضرب لأ لان الصفار هيخلي البيض ما يعملش الفوم اللي هو الكريمي ده فالاحسن نتو تبدأوا الاول بالبيض وبعدين تنهوا بالصفار يعني اضربوا البيض الاول بعد كده اضربوا الصفار حطيت كميه الدقيق كلها الدقيق ده مع رشه ملح بس هكتب لكم كل المكونات زي ما قلت تحت في صندوق الوصف آه وال... وعلى فكره الكيكه دي ما فيها بيكنج باودر ما فيهاش اي ولا محسن كيك ولا حاجه ماده رافعه ولا اي حاجه خالص هي بتترفع في الفرن اللي احنا ضربنا بيض البيض كويس جدا ودخلنا فيه كميه الهواء المناسبه الوصفة دي شبيهة شوية لوصفة الماكرون برضو كنا لازم على طول نعمل البيض البيض كده والصفار البيض كده بس الفرق الوحيد ان احنا كنا بنضيف معادي الوز ده ده ايه عادي طيب عشان بقى خلي الخليط سايل شوية لو خليط صفار البيض خدت شوية كده من بيض البيض حطيت على الجزء بتاع سفار البيض وبتديت ان انا اقلب المكونات مع بعض شايفين انا بقلب ازاي انا مش عايزة برده دخل الهواء هقلب لحد ما اتأكد ان شوية البيض اللي انا حطيتهم مع صفار البيض دول امتزجوا بالخليط تماما ليه انا عايزة اعمل كده عشان اخلي الخليط ده خفيف مش عايزة يكون تقيل وانا بصبه على بيض البيض لان انا لو صبته تقيل على بيض البيض هياخد وقت كتير جدا في القفق وممكن يبوظلي بيض البيض فأنا مش عايزه آه لما اجي احط صفار البيض على بيض البيض واجي يعني اقلبه مع بعض ان هو يعني يبوظ مني او ان هو يخرج الهوا شايفين لما نزل صفار البيض سايل خالص فلما بننزله مش يحتاج ان احنا نحرك بيض البيض مع صفار البيض كتير هما بس تقلبتين تلاته ويكون المكونات امتزجت مع بعض حاجه مهمه تانيه ان احنا بمجرد ما بنقلب بيض البيض وصفار البيض مع بعض مينفعش ابدا ان احنا نركن الخليط بتاع الكيك ونسيبه ونعمل حاجه بمجرد ما بنقلب ونخلص بنحط الخليط اللي هو صفار البيض اللي هو الكيك يعني في الصينيه على طول وعلى الفرن وما ينفعش أبدا نفتح على الكيك قبل أربعين دقيقة يعني أربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة أيا كان مقاس الصينيه صينيه ستاشر 16 صينيه 18 صناية 22 22 قبل 35 دقيقه الكيك بيهبط مننا وبيبقى يعني ولا كاننا عملنا اي حاجه هيبقى عالي جدا في الفرن بمجرد ما يفتح الفرن هتلاقيه هبط خالص وكاننا ما عملناش اي حاجه قلبوا بقى الخليط كويس جدا صفار البيض مع بيض البيض كويس جدا وابتدوا بعد كده حطوا بقى المقادير دي في الصينيه حاجه برضو مهمه عشان عندناها بسرعه احنا بنتكلم ان انا وانا بضرب صفار البيض حطيت الحليب وحطيت الزيت يعني حطيت مقدار الحليب والزيت أفكركم تاني كل المقادير هتكون مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو للناس اللي دايماً تسألني يا سوزي فين صندوق الوصف عشان حبيت أقول كده كل فيديو عشان الناس تبقى عارفة صندوق الوصف فين، صندوق الوصف ده تحت العنوان لو دوسنا على على عنوان هيظهر لنا صندوق الوصف في كلمة كده مكتوبة تحت في العنوان اسمها مور أو اقرأ المزيد أو المزيد هتدوسوا عليها هيظهر لكم كل الحاجات تحت الفيديو حتى اللينكات اللي خاصة بوصفات تانية كل انا هعمله ان انا هنزل كل الخليط ده في الصينية همسك الصينية دي اخبطها خبطتين كده على الكاونتر على الرخامة وبعد كده هجيب ستيك وابتدي ان انا احرك علشان اخرج اي هواء او بابلز آه حصلت في الكيك بعد الخطوة دي الكيك لازم تدخل على فرن سخن درجة حرارة 180 بالظبط هتاخد 40 دقيقة برضو الخطوة دي من الخطوات المهمة جدا ان احنا نهز الصينية شوية نخبطها شوية على الكاونتر عشان تتساوى وبرده تاني حاجه ان احنا نجيب الستك كده او اي عود خشبي نعمل دواير كده واي فقاعات هتظهر نحاول نتخلص منها ليه علشان لما نيجي نسوي الكيك ونطلعه من الفرن لما نيجي نقسمه عشان نعمل الجاتوه او التورته ما يبقاش فيه مسامات كتيره في الكيك من جوه يبقى كله زي ما انا قطعته معاكوا اول الفيديو كده كان كله ما فيهوش اي مسامات خالص خلاص هخلص خليط الكيك وهبتدي ان انا ادخله الفرن وزي ما قلت مهم جدا ما يفتحش عليه قبل يعني 35-40 دقيقة وخلاص كده يبقى احنا متأكدين ان شاء الله ان الكيك مظبوط جدا جدا الكيك بقى لما تطلع من الفرن هتبقى عالية شوية ليه لان احنا ما استخدمناش لل للكيك يعني في حاجات بتبقى كده مخصصة للناس اللي بتعمل جدوات وطرد كتير حاجات بتتغلب بيها الصينية عشان الكيك ما يطلعش قابب كده بس عادي جدا احنا هنتخلص من الجزء اللي فوق ده اصلا انه بيبقى ناشف شويه هنتخلص منه واحنا بنعمل الكيك يعني هنشيل الجزء ده خالص انا طلعته من الصينيه حاطته على الراك كده عشان خاطر يبرد وضروري جدا اول ما يطلع نشيل الورق اللي هو ورق الزبده من الجناب ومن على ال من القاعده الجزء اللي كان تحت نقلبته على الكيك على الناحيه الثانيه وهشيل بقى الورق بتاع اللي هو ورق الزبده حاجه مهمه جدا لو احنا هنعمل ترطة بالسبونش كيك لازم الكيك يفضل تاني يوم الحقيقة انا استعجلت عليه وقطعته وهو مفروض ما يتقطعش في نفس اليوم بس انا الكيكة دي كنت عاملاها اصلا مش كتجربة انا كنت عملها وقلت هعملها تورته والحقيقة انا لما طلعت ولقيت شكلها عامل كده مقدرتش بصراحة يعني قلت لازم اقطعها تشوفوها من جوا شكلها عامل ازاي وهنا كلها مع شاي لان هي فعلا يعني استاهل ان احنا يعني خلاص استغنيت ان انا اعمل بيها تورته وقلت هعمل واحده تانية من كتر ما انا كنت فرحانه جدا بالنتيجه وحاسه فعلا ان هي يعني نجحت جدا معايا وجميله جدا جدا احسن من الاسبونج كيك الجاهز اللي بيبقى مليان حاجات كتيره قوي مضره لان بيبقى فيه محسنات خبز ومحسنات كيك ومواد رافعه وحاجات كتيره جدا ممكن تضر بالصحه كيكه صحيه جدا معموله بزيت قليل قوي وحليب قليل قوي هي كلها عباره عن بيض ودقيق كمان فيها قليل جدا تاكلوا منها وأنتوا ضميركم مش بيانبكم والسكر بتاعها كمان قليل مش كتير شايفين سبونش ازاي دوست عليها وترفع تاني وبتتعدل تاني وبصوا يعني عامله زي الاسفنج بالظبط آه طبعا انا عشان قلبتها وهي سخنه على يعني على طول ما استنتش عليها ان هي تبرد فكل الجزء اللي تحت دوت لزق في الـ في الـ في, في الترابيزه او التيبل اللي انا حطاها دي لزقت الكيك لكن انا المفروض كنت تبرد شويه وبعد كده اشيل الوش بتاعها وابتدي ان انا آه احطها بقى على اي حاجه ما فيش مشكله لكن انا عشان حطيتها على طول وهي سخنه قسمتها طول وهي سخنه كان المفروض استنى عليها شويه بس كده لو هنعملها بقى تورته او اي حاجه بنستنى عليها لثانى يوم بنلفها بعد ما تبرد بلاستيك راب اي كيس بلاستيك وبنستنى بقى لثانى يوم وبعد كده بقى نبتدى ان احنا نزينها لو هنعمل بها تورطيه فا حابه بس ان انا اقول لكم انكم تمشوا على المكونات والمقادير لان الكيكه دي فعلا خداعه خد ممكن تبان انها سهله جدا ونيجي نعملها أه تبوظ مننا، من شايفين انا اول يوم يعني ده كان بعد ما بردت مثلا بربع ساعه ما ينفعش ابدا نقطعها وهي سخنه لانها هتفرول مننا من الجناب كده كده اوريدي انا هشيل الحروف بس ان يعني ان انتوا تقطعوا وهي سخنه جدا هتفرول زي ما بتفرول معايا كده فانا عملت لكم ثلاثه كيك عشان تشوفوا الاخطاء والحاجات الصح اللي انا عملتها آه، تالت كيكة انا سبتها لحد تاني يوم وقطعتها يعني كانت ممتازه هايله آه، لما سبتها تبرد وغطيتها بالبلاستيك راب وتاني تاني يوم يعني عملتها بقى كيك آه، تورتايه طلعت معايا حلوه جدا جدا جدا ومكانتش بتفرول خالص فاستنوا عليها لتاني يوم هتبقى حلوه جدا قد ايه جدا وهشه ودي بقى يعني تتاكل مع الشاي هي يعني مش محتاجه حاجه جميله جدا جدا اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الدنيا سهله وبسيطه هكتب لكم كل الملاحظات المحز... تحت الفيديو ومستنيه كل صور تطبيقاتكم ولو اول مره بتشوفوا الفيديو بتاعي او القناه بتاعتي انتم لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتسيبوا لي كومنت تحت الفيديو بالوصفات اللي انتوا حابين انا اعملها الفتره الجايه واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه